У першій частині концерту Запорізький симфонічний оркестр виконує твір картинки з виставки композитора Модеста Мусорського. В обробці – Мирослава Скорика. За диригентським пультом – народний артист України В'ячеслав Редя. Мусорський він називається. Мусовський – композитор, який у своїх творах часто звертався до української тематики, зокрема «Ніч перед Різдвом» Гоголя. Скорик залишив в основі картинки з виставки, але змінив тональність і додав багато ударних інструментів – марімбу, ксилофон, там-там, дзвіночки, оскільки остання тема – це «Золоті ворота» і «Київська Русь». У другій частині концерту варіації композитора на шведські та швейцарські теми виконують молоді солісти. З ними працює друга диригентка Запорізького симфонічного оркестру, лауреатка міжнародних конкурсів Надія Другова. Музика достатньо різноманітна, цікава, сучасна. Тому нам з оркестром дуже приємно і цікаво грати це все. А як з солістами? Дуже високий рівень, у кожного своє, своє бачення творів. У складі солістів – 19-річний музикант із українсько-японської родини Кента Ігараші. Про себе музикант розповів, народився в Японії у віці 5 років із з батьками приїхав до України. Зараз навчається у Київській національній музичній академії імені Петра Чайковського. Переможець 30 міжнародних музичних конкурсів. У Запоріжжі – вдруге. 2015 року брав участь у конкурсі юних виконавців «Акорди Хортиці». Моя мама – українка, батько – японець. І з семи років я почав займатися музикою вже в Україні. Про цей проект можу сказати, що він мав відбутися ще в минулому році, восени, і його підтверджував сам Скорик. І мене, як соліста, підтверджував Скорик. І той твір, який я виконаний, написав Скорик саме для саксофону, для саксофону-сопрану, який я зараз тримаю в руках. А чому, власне, Скорик обрав саме вас особисто? Він чув, як я грав різні концерти, бо я гастролюю, граю концерти. І ми з ним нараз бачилися на концертах, і він знав мене, я знав його. Вперше на запорізькій сцені гратимуть піаністи викладачі Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського, Максим Шадько та Ганна Сагалова. Цей твір я буду виконувати вперше. І для мене це саме в Запоріжі. Це буде для мене особиста прем'єра. Завтра на, на нашому концерту будуть свої студенти з університету мистецтв, і вони також будуть чути цю музику і тут, і потім в Харкові. А це така приємність поколінь. Тому сподіваюсь, що це буде дуже корисним та цікавим. Цей твір я вивчив спеціально для проекту. Ось зараз це перше виконання буде в моєму виконанні. Це взагалі такий, мені здається, досить відпрацьований прийом, якщо ти не вперше граєш з оркестром, через диригента, який, з яким безпосередньо соліст комунікує, так, перед, під час репетиції, перед репетицією, під час репетиції. Ми спокійно одне одного розуміємо, мені здається. Прем'єра програми Мирослава Скорика відбудеться 10 вересня у Запоріжжі, після чого артисти гастролюватимуть іншими містами України і виступатимуть із камерними оркестрами обласних філармоній. У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові твори композитора виконуватиме перший склад солістів. У Львові та інших західноукраїнських містах працюватимуть місцеві музиканти. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.